Sandet i timeglasset er ved at rende ud, hvis de hirahelte skal nå at bryde ind i de røde trollmænds plot om at åbne op for den forheksede borgeruinen Faglmuthag. Sidste gang Iskias var i nærheden af borgen, blev han alvorligt syg og krævede hjælp fra druden Henshøj og troldmand Ithwyr. For under en uge siden støttede Pimpernel Kaloliel og Iskjæs på en enorm gurdjemen ikke så langt fra den gamle ruin. Det er ikke til at vide, hvilke skabninger der gemmer sig i ruinerne eller i den gamle borgs indre. Måske har rygterne ikke et græn sandhed. Måske forholder det sig endnu værre, end hvad den lokale befolkning tror. Hvis der rent faktisk gemmer sig dæmoner i Valmurtak, så vil det have alvorlige konsekvenser for The Great David og de nærliggende områder. Hvis den forrødnede mand i Wood hører om, at Valmurtak er blevet åbnet, kunne det skabe endnu større udfordringer for dryderne i Lethyr-skoven, end de allerede står overfor. Måske var det på tide, at heldene fra Blackfords Minds gjorde noget ved den trussel, der ulmer i de forheksede skove nord for deres efterhånden produktive mine. De fire helte befinder sig dog stadigvæk langt mod nord, og selvom de har mange ressourcer til rådighed, er faren fra den store glæsse langt fra ufarlig. Der lurer hvide drager, frostkæmper og andet udtøj omkring dem. Rygterne lyder, at der lever kæmpe slanger og insekter, der tilpasser sig kulden under den øverste kappe af is. Hvis de fire helte beslutter sig for at rejse de røde troldmænd i møde, er det måske ikke et samme stød, de behøver at foretage sig på egen hånd. Måske skal de hente hjælp andre steder fra. The Great Dale og det omkringliggende egne skæne ligger i høj grad i vores hænder. De valg, de foretager sig i den nærmeste fremtid, er altafgørende.